Imagina que tens una pàgina web, la teva pàgina.cat, allotjada a l'empresa A. Tal com s'especifica els servidors DNS d'aquesta empresa, el teu domini es correspon amb l'adreça d'internet numèrica o adreça IP 208.43.51.90. Imagina que el teu allotjament actual no satisfà les teves necessitats. Aleshores, pots canviar l'allotjament del web i portar-lo a l'empresa B. La teva web continuarà sent a la mateixa adreça, la teva pàgina.cat, però com que has canviat la localització de la teva web, l'adreça d'internet numèrica de la teva web canviarà, ja que estarà situada en ordinadors diferents i amb les seves pròpies adreces IP. Per fer efectiu el canvi, a banda de traslladar els continguts d'un proveïdor a l'altre, hauràs d'anar al web del teu registrador i canviar els vells DNS associats al teu domini pels del nou proveïdor d'espai web. Entra a l'àrea de clients del teu registrador i, un cop allà, al teu tauler de control. Fes clic a Modificació dels servidors de noms de domini o, si és en anglès, alguna cosa similar a Edit d'NS. Elimina els noms dels servidors que t'havia donat l'empresa A, per exemple, ns1.empresaa.cat i ns2.empresaa.cat i els substitueixes pels que t'haurà donat l'empresa B, per exemple, dns22.empresa.b.cat i dns44.empresa.b.cat, a la qual has passat l'allotjament del teu domini. Aquest canvi de DNS queda associat al teu domini. Un cop fet això, el registrador ho comunica al registre, en aquest cas a .cat, i al seu torn ho replicarà per tot internet cada cop que algú vulgui visitar la teva web. A partir d'ara, qui teclegeix en el seu navegador la teva pàgina .cat anirà a la nova adreça IP, la de l'empresa d'allotjament B. Aquest canvi pot trigar des de pocs minuts a un parell de dies.